اور بڑی جررت سے ہم یہ بات کر دیتے ہیں میرے بھائیوں جبکہ ہمیں کہنا کہ نماز پہ آؤ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ٹائم نہیں ہے بڑی جرت ہے ہمارے پاس جب ہم یہ بات کرتے گئے ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کے لیے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس اللہ اور اس کے رسول کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے بڑی बात کی بات ہے جو ہم کرتے گئے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اور وہ رب جو ہے نا رب حقیقت بات ہے وہ بڑا زوروں والا رب ہے اس کے پاس بڑا زور ہے وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے دو ہزار دس کا سیلاب تھا سب کو گھر سے باہر نکالا تھا کہ نہیں نکالا تھا اس نے دو ہزار پانچ میں زلزلہ آیا ہر بندہ گھر سے باہر نکلا وہ نکال سکتا گیا وہ جس کو جو کرنا چاہے کر سکتا گا لیکن کیا گیا اس نے فرمایا کہ میں نے تیری رسی ڈھیلی چھوڑ دی تو نے جو کرنا ہے کر لے لیکن جب میری پکڑ آئے گی نا پھر تجھے کوئی چھڑا نہیں سکے گا پھر تجھے میرے عذاب سے کوئی چھڑا نہیں سکے گا آج تیرے پاس وقت ہے آج تجھے ہر چیز ہم نے دے رکھی گئے وہ بولا سکتا گا لیکن اس نے کہا جو تو نے کرنا ہے کر لے جب تو میرے پاس آئے گا پھر میں دیکھوں گا پھر وہ پکڑ بہت سخت ہے اور آج ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اس کے پاس آنے کا پھر اگر کسی کو کہے بھی صحیح کہ یار اللہ کے نام یار کوئی مہربانی فرمائیں آپ اب آپ بزرگ ہو گئے ہیں داڑھی رکھ لیں نماز پڑھا کریں اللہ اللہ کیا کرے آپ تو وہ کہتے ہیں نہیں جناب ایسا کرتے ہیں کہ جی رمضان شریف آئے گا نا جی پھر ہم نماز بھی پڑھیں گے قرآن بھی پڑھیں گے روزے بھی رکھیں گے داڑھی بھی رکھ لیں گے یہ بات ہم کرتے گئے تو ایسی نے ایک بزرگ تھے وہ یہی بات ہر وقت کہتے رہتے تھے کہ یار داڑھی رکھ لو نماز پڑھو عبادت کرو آگے سے جواب یہی ملتا تھا کہ جناب آج نہیں کل کریں گے کل نہیں پرسوں کریں گے دو دن بعد تین دن بعد ہفتے بعد سال بعد جب ٹائم آئے گا تب کریں گے تب بات نہیں مانتے تھے تو وہ بزرگ نے ایک دن سوچا کہ یہ اس طرح بات نہیں مانتے ان نے کیا کیا کہ ایک لوٹا پکڑا اور دریا کے کنارے جا کے بیٹھ گئے ظہر کی نماز وہاں پہ پڑھی اب گاؤں والے سارے دیکھ رہے ہیں کہ بابا جی آج پتنی کیا کر رہے ہیں دریا کے کنارے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں پتنی کس کا انتظار ہے عصر کی نماز بھی پڑھی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد گاؤں والے اکٹھے ہو کے آ گئے اور پوچھنے لگے بابا جی آج خیر ہے آج اب دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں کس کا انتظار ہے کدھر جانا ہے آپ نے تو وہ بابا جی کہنے لگے کہ میں نہ انتظار کر رہا ہوں یہ پانی ختم ہو اور میں یہاں سے گزر کے آگے جانا چاہتا ہوں تو بندے کہنے لگے بابا جی خیر کیا ہو گیا آپ کو آپ تو بڑے سیاانے سے وڈے بندے ہیں یہ دریا کا پانی کب ختم ہوگا آپ کو اس کے اندر سے جانا پڑے گا تو بابا جی نے کہا کہ میں بھی تو یہی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں کب سے اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ ٹائم نہیں ہوتا کسی کے پاس ٹائم نکال کے رب کی بارگاہ میں آنا پڑتا گیا ٹائم تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے ہر بندہ مصروف ہے جیسے یہ دریا کا پانی نہیں ختم ہوگا مجھے اس کے اندر سے جانا پڑے گا ویسے میرے بھائیوں آپ کی مصروفیات ختم ہونے والی نہیں ہیں جب بھی اذان کی آواز آئے ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے ٹائم نکال کے اس رب کی بارگاہ میں آؤ جو ہمیں نعمتوں سے نواز رکھا ہے اور بدلے میں کچھ بھی نہیں مانگ رہا اور یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے نا نماز پڑھیں گے تو ہم جہنم سے بچ جائیں گے پھر وہ تو رب فرماتا ہے کہ تو میری بارگاہ سے کیوں بھاگتا ہے وہ تو یہ فرماتا ہے کہ ما یفعل اللہ ہب کو میں تجھے عذاب میں ڈال کے کیا کروں گا اللہ ربضی اطراشاد فرما رہا کہ ماں یفال اللہ عب اے میرے بندے میں تجھے عذاب میں کیوں ڈالوں گا جس نے ہمیں اپنے درست قدرت سے بنایا اتنے پیار سے اتنا محبت سے بنایا وہ ہمیں عذاب میں کیوں مبتلا کرے گا یہ تو ہماری اپنی حرکتیں ہوتی ہیں ہمیں جس سائڈ سے روکا جاتا ہے ہم ادھر ہی بھاگ دیں گے جدھر سے روکا جاتا ہے ہم نے ادھر ہی جانا ہے ہمیں حکم ہوا کہ داڑھی بڑھاؤ موچھیں پاس رکھو ہماری داڑھی چھوٹی موچھیں بڑھی ہمیں حکم ہوا کہ گناہ نہیں کرنا نماز پڑھنی ہے ہم گناہوں کی طرف زیادہ بھاگتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہم جدھر سے ہمیں روکا جاتا ہے ہم ادھر ہی بھاگتے گئے گھاٹے کا شدہ ہم خود کر رہے گئے وہ رب تو یہ فرما رہا ہے کہ میں تو عذاب میں کیا کیوں ڈالوں گا تمہیں میں تو نہیں چاہتا کہ میرا بندہ عذاب میں مبتلا ہو یہ ہماری اپنی حرکت ہے کہ ہم جناب وہ کام کر رہے گئے کہ جہنم ہمارا مقدر بن رکھے گا میرے بھائیوں آج وقت ہے آج اس وقت کو غنی سمجھے اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائے سر بسجود ہو جائے